דוגמה מספר 2, ניסויים רפואיים. מחקר רפואי בדק שתי אפשרויות לטיפול באבנים בקליות. לטיפול א' היו 93 אחוזי הצלחה במקרים של אבנים קטנות, ו73 אחוזי הצלחה במקרים של אבנים גדולות. לטיפול ב' היו 87 אחוזי הצלחה באבנים קטנות, ו69 אחוזים בגדולות. ברור שטיפול א' יעיל יותר, אבל בגלל שלרופאים היה קל יותר להשתמש בטיפול ב', לחולים עם המקרים הקלים יותר של אבנים קטנות, הם נתנו טיפול ב'. ורק לחולים הקשים יותר הם נתנו את טיפול א'. זה יתצר מצורב של תייפול בית 83 אחוזים הצלחה בKLALI מול תייפול אלף 78 אחוזים הצלחה בILVAD. אליזה תייפול אתכם איך אתם רוצים לנשנים? דוגמה מספר 3, הפליא בה